Kérem, hogy ülekezetet álljunk fel, és imával kezdjük meg együtt létünket. Háladással köszönetet mondunk, mennyi édesatyánk, a kedves alkalomért, amit kegyelmedből megadtál nékünk, hogy nyitva van az imaház ajtaja, szeretnünk, hogy nyitva legyen a szívünk is, hogy szólhass hozzánk, felüdíts, betölts jelenléted, létedre, hogy méltóképpen tudjunk téged dicsőütni, Drágom megváltom a megváltásért, gondoskodó szeretetedét, hogy idáig hordoztat életünket. Vágjuk a te jelenlétedet, hogy felüdíts, betölts, megújíts, megszentelj, hogy így töltsük el ezt a napot, és a következő időket is a dicsőségedre. Amen. Ha lehetséges lenne, énekelj a hithangé 31-es száma éneket. Egy régi ének, nagyon szép ének, ama szép hon felé száll az én óhajom, ahová mi be megy. A alkalmából szendélyeket fogunk felolvasni az apostolok cselekedetéről írott könyv hetedik részéből. Apostolok csele cselekedetéről írott könyv hetedik részéből fogunk ígeveseket olvasni, az 55 és az 56-os ígeveset fogunk felolvasni. Mivel pedig teljes vala szent lélekkel a mennybefüggesztvény szemeit, látá Istennek dicsőségét és Jézust állani az Istennek jobbja felől. És mondan, imé látom az egeket megnyílni és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Tessenek foglalni. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a testvéreket, akik eljöttünk Istenek házában, és azt kívánom, hogy a Jóisten áldja meg ezen együttlétet mindannyiunk számára. Nem hiszem, hogy kell azt mondjam, vagy kérdezem azt, hogy milyen ünnepet ünneplünk már ma. Igaz, hogy a keresztény világ, elfigyelve, hogy jöttünk az Erre errefele, olyan természetesnek tartják ezt a napot, és nagyon sokan egy olyan átlagos, Hétköznapnak tartják, egy hétköznapi munkanapnak, mindenki végzi úgy látom maga teendőit. Tegnap egy emberrel beszélgettem, mondom nék, hogy máma ünnep lesz, és ő mosolyogva erre azt mondja, hát igen, Ballagnak a 12. osztályosok, és most ez lesz az ünnep. Hát sokan ezt is ünneplik, de nekünk ez legyen a legfontosabb ünnep, hanem az legyen a legfontosabb ünnep, hogy emlékezzünk meg arról, hogy az Úr Jézus Krisztus mennybe ment. Húsvéti után 40 napra történt ez a mennybe menetel. Arról olvastunk ebben a két ígerészben az apostolok cselekedetéről írt könyvből, ha olvassuk az előzményeket, István Vértanú, védőbeszédéről olvasunk, és tudjuk nagyon jól ezt a védőbeszédet, amikor elmondja a zsidó nép előtt, és mikor ő bizonyságot tesz az Úr Jézusról, akkor az történik, hogy a zsidó nép elöljárő és az egész tömeg ruháikat megszaggatják, és reárohannak egy akarattal, és megkövezik, és így történik István vértanónak a halála, amely nem abból azokból történt, mivel ő emberi szemmel talán valami rosszat tett volna, vagy az ő hibából történt volna ez, hanem mivel ő bizonságot tett az Úr Jézusról. És azt mondja az ige vers, amit olvastunk, hogy István vértanú azt mondja, hogy látom a megnyílt eget, és az embernek fiát állani az Istennek jobbja felől. Vagyis az Úr Jézus Krisztus meglátta az ő lelki szemeivel és fizikai személyvel is. Minden nap életünkben vannak szenvedések, és ez történhet a mi hibáinkból is, hibából, de vannak szenvedések... Megvetések, halál, ez, ez nem jár evel a szenvedéssel, amit teszünk az Úr Jézusért, amit végzünk az Úr Jézus munkáért, mint történt ez István vértanú életében, de úgy látjuk, hogy abban az időben, és talán vannak országok most is jelen pillanatban, jelen időben, ahol az Úr Jézus, Jézus neveért megvetés, szenvedést és még halált is kell, hogy vállaljanak az emberek. Mi ettől mentesek vagyunk, bár Pálapostól mondja több helyen az ő leveleiben, Timóteusnál is mondja és még több levelekben mondja, hogy mi nem-e világból valók vagyunk, és mivel az Úr Jézus szolgáljuk, a János Evangélium 15. része is útal erre a 18 és 19. versben, és a második Timoteus 3. rész 12-ben is útal erre Pálapostól, hogy azért vagyunk az emberektől megvetve, Azért szenvedünk üldöztetéseket, mivel az Úr Jézus Krisztus szolgáljuk és néki élünk. Ezért érhet bennünket megvetés, szenvedés, üldöztetés, ha az Úr Jézus Krisztus szolgáljuk. És ezt ezt az üldöztetést, vagy megvetést, vagy lenézést, amit talán el kell, hogy viseljünk, ha valóban igazán őtet hűségesen szolgáljuk, akkor ezt örömmel kell végezzük, és örömmel kell, hogy elviseljük. Mind, hogy eztet elviselte István vértanú is. És ezt egy kiváltságnak kell, hogy tartsuk, ha Jóisten méltat bennünket arra, hogy szenvedjünk, vagy megvetést, vagy lenézést kell elviselni az Ő nevéért. Ezt egy kiváltságnak kell, hogy tartsuk, ha hívő embernek megadatik ez, hogy az Úr Jézus Krisztusért szenvedjen. Mert nagyon kevés embernek adatik meg ez a mindannap életben, és minden nap időnkben, hogy az Úr Jézus nevéért neveért és ezt egy kiváltságnak kell, hogy tartsuk, még egyszer említem, ha ezért kell, hogy szenvedjünk. Elgondolatunk, amiért kell, hogy imádkozzunk, most, amelyet fel vagyunk kérve, hogy magasztaljuk a mennybe ment Jézust. István vértanú is meglátta a mennybe ment Jézust, az Istennek jobbján állani. Sokan nem tudják ezt a mennybemenetelt, és nem tudnak róla, de a Biblia ezt bizonyítja. Egy néhány íge fogom ezt alátámasztani. Ezt a mennybemenetelt legelőbb is az apostolok cselekedete első részéből olvasunk erről, amikor az Úr Jézus mennybe ment. És mikor ezeket mondotta, az ő látókra felemeltetik, és felhő fogál el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, még két férjő állott meg mellettük fehér ruhában. Kik szólt a kis férfiak, mit állatok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aki éppen amíg éppen láttatok őt felmenni a mennybe. Vagyis, aki felvitették tőletek a mennybe. Isten erről bizonyságot tesz, és... Azt mondja Isten ígé, hogy Isten igéből egy jóta is, egy poncloska is olyan nincs, hogy nem teljesedett volna be, és nem teljesedik be. Vagyis bizonyosak lehetünk abban, és biztosak kell legyünk abban, hogy az Úr Jézus Krisztus a mennybe ment. És feltevődött bennem a kérdés, hogy miért is ment fel a mennybe. Ezt szintén megint a Biblia támasztja alá ígeversek által több helyen, és egy néhányat ebből kifogok ragadni. A János evangélium a 14. részéből az első három ígeverset fogom még felolvasni ennek érdekében, hogy mégis biztosak legyünk ebben, hogy miért is ment fel az Úr Jézus a mennybe. Azt mondja a 14. rész első három versében, Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, Megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Vagyis ennek az érdekében ment el az Úr Jézus Krisztusért, ment fel újból a mennyben, hogy készítse nekünk a helyet az ő gyermekeinek, hogy ahol ő van, mi is ott legyünk a mennyben állam. Egy kérdésem van, amely megfogalmazódott bennem a szívemben, hogy vágyol-e, kedves testvérem, ott lenni, ahol az Úr Jézus Krisztus van. E földi létben nagyon sok szenvedés, nagyon sok betegség ér bennünket, és azt lehet mondani, hogy talán tele van az életünk sok megpróbáltatásokkal, de... Kell, hogy vágyjunk oda, ahol az Úr Jézus Kisztus van, mivel azt mondja, hogy ott nála dicsőség van. Ott nála nem lesz szenvedés, nem lesz fájdalom, nem lesz nélkülözés, és nem fog érni bennünket semmi kár, semmi megvetés, hanem nála örök öröm lesz. Az a kérdés, hogy vágyunk-e itt ragadni, ide ragadni ehhez a földi léthez, bár itt nem fogunk itt maradni, de akarunk-e, és vágyunk a mély gyökereket itt terezteni, vagy vágyunk -e elszakadni a földi léttől, vágyva oda a mennydicsőségében, oda, oda az Úr Jézus Krisztus van. Én kívánom, hogy ez a vágy töltse be szívemet és szívünket, hogy vágyunk ott lenni, és vágyunk oda menni, ahol az Úr Jézus Krisztus van a mennydicsőségében, mivel ő megígérte, hogy készíti nekünk a helyet az őt szeretőknek. Ezért kell, hogy imádkozunk és magasztaljuk őt most, de mai reggelen is, és életünk minden idejében is, hogy az Úr Jézus vállalta, hogy újból felment érettünk a dicsőségében, és esedezik érettünk az atyánál, hogy bár sokszor megbotlunk, elesünk, de hogy újból álljunk fel és haladjunk erősen a hitélet útján, hogy ott tudjunk lenni nála a mendicsőségében. Erre segítsen bennünket a jó isten mindannyiunkat. Ezért fogunk imádkozni most, hogy az előbb is említettem, ezért a célét, amit előirányoztak testvéreink, hogy magasztaljuk a mennybe ment Jézust. Legelőbb kérem, hogy az énekkal részéről ilyen magasztalással jöjjünk, és utána pedig a fejlő testvéreket kérem a középső részéről imádkozni. Egy ember is elnyerni ezt a helyet, Amen. Amen. Amen. Magasztal a lelkem uram ezen a reggelen, köszönöm azt, hogy dicsértek, te vagy a győztes hős. menny királya. Köszönöm azt, hogy értem vállaltad mindezt is, az otthagy az atyánál, készítve a helyet a számomat, segíts, hogy mélycóképpen tudja kérni, és elnyerem azt a helyet, Ámen. Amen. Amen. Ahogy kérve, Uram, mégis Téged van, azt a azért, mert Te hatalmas vagy, és Te erős Isten és te ezen a mai napon arra kell emlékezzek, hogy Te felmentél de azért, hogy Te helyet készíts nekem. Köszönöm neked azt a tudatot, azt az érzést, amikor tudhatom, hogy nekem is van helyem ott, mert amikor nem tudtam, akkor nem tudtam milyen érzés az, hogy, hogy a Tieidnek Te helyet készítesz, Uram. Hátadok ezért, Uram, kérlek téged, hogy hadd tudják minél többen ezt megérezni, megtapasztalni azt a különleges érzés, hogy tudom, hogy te, hoz, te náladon helyem, és Te majd egyszer visszaössz, értem. Amen. Amen. Amen. Úr, és köszönöm neked azt, hogy bár a vagy, nem hagytál minket magunkra. Szeretném, hogyha minden nap a személyemet felét tudnám emelni, és a Te való vágy határozna meg az én életemet. Amen. Amen. Amen. Köszönöm neked Úr Jézus, hogy a tiédet nem hagytad bizonytalanságban, hanem Elmondtad a helyet, hogy hova mész, és azt is elmondtad, hogy vissza fogsz jönni egy nap. Szeretnék Uram készülni erre a napra, hogy készen legyen az én életem, hanem. Én is a dicsőtöm magasztalom nagy nevedet, drága Uram. Köszönöm azt, hogy elvégezted ezen a Földön a váltság munkáját, és ott vagy a icsőségben Azért is hálát azok Uram, hogyha azt mondtad, hogy elmentél és helyet készít mindazoknak, akik vágynak oda, akik megkérnek, akik hisznek a a segíts, hogy úgy éljünk ezen a földön, hogy amikor először életünk volt, leesünk veled. Amen. Amen. Amen. Úr, és köszönöm, hogy elment a helyhez, és számomra is köszönöm hogy lehetőséget. Segítsd el, itt úgy élni, hogy egyszerűen olyan területet, és hogy az emberek megkívánják ezt az életet. Amen. És Isten, én azért vagyok hálás, hogy tudtad, hogy halál nem ér véget ez az élet, hanem van egy dicsőségű ország, hogy te uralkodsz. Kérek, légy nekem segítségemről, hogy úgy tudjak élni ebben az életben hogy életem végén majd én is egykor bejutassak abba a dicső országba. Amen. Amen. Amen. és dicsétem én is szent neved, drága megválta Úr Jézus Krisztusom. Köszönöm Néked azt, hogy miután elvégezted a megváltás munkáját, te tovább munkálkodtál és munkálkoz ma is, elmentél előre a mennybe, hogy a megváltottaknak helyet készíts. Köszönöm, hogy az én helyem is ott van, te nálad. Uram, azért fászkodom te hozzád, hogy te add, hogy ez a és ez a reménység ott legyen nap mint nap az én életemben, az én szívemben, az én gondolatomban, és én is munkálkodja azért a dolgokért, amelyek a téged dicsőítenek és magasztalnak. Köszönöm azt, hogy te nem hagytál vigasztaló nélkül és Te elküldted a Szent Lelket, Uramat, hogy ő irányítsa az én életem és mindannyiunk életét, hogy egykor, amikor eljössz a Te megváltozta ott legyünk a Te dicső országodban, Amen. Dicső és magasztalak Téged, Úr Jézus Krisztus, azért, mert tudom azt, hogy néked adatot minden hatalom menjen és földön, és téd a dicsőség is szeretnélek dicsőíteni a reggelen, és azért a tudatod, hogy Reménységem van arról, hogy van újból találkozásom veled ott, azon a helyen, ahova elmentő, hogy nekem is helyet készít. Szeretnék ahhoz, annak méltóan élni már itt, és addig, ameddig eljössz végezni azt a Földön, amit rám bíztál. Kérlek, segítsenj És a kegyelmedből. Amen. köszönöm neked azt, hogy én is részesültem a te kegyelmedből, és ezáltal a majorország is lehettem. És is nekem bígosságban élni, járni, hogy részen legyek arra nagyobb. Amen. amen. Hálát adott drága Jótyám, szeretet elég érmeré, és, és, és Köszönöm, hogy a karol, de nem tett, az a és meg és meg önnötelem, és meg önnötelem, és hogy hogy ezt meg hogy egy ilyen napon elmondtél, hogyha helyet készíts nekünk, arra kélek segítsük, hogy Amen. Én is szeretnék téged magasztalni, mennyiak jelen reggelen, majd bement úr Jézus, azért, hogy te elmentél, hogy helyet képíts, és magasztalod téged, ezért a tudatért, ezért a hitért, hogy te válod, hogy érted oda, arra kérlek, hogy álld meg egyetlenül, hogy az lehet, hogy minden nap életemben, a minden életben, hogy oda kerülhensek hozzád. Amen. Amen. Amen. Mennyiak jelent, hogy egyszerűen saját, a bárcsán munkáját, aki által lehető léteződött, számítva, hogy így bemelhessünk kapatni csőségbe, mert elkészítettél, hogy nem azt, hogy ez a lehet, hogy említse annak, hogy nem kell a halál után, nincs véges említett, hanem elvesszett érdeket, oda, arra, arra a helyre, amit te készítettél a tiédének. Tudjám, kérlek, arra hogy nekem segítsége van. Gondviselő, jó atyám, köszönöm, hogy mindez idáig velünk vagy, nem hagyt el bennünket, megígérted, hogy a világ végezeteig velünk szer. Imádlak azért is, hogy ha eljön az az idő, hogy majd el kell költözni minden erről a helyről, légy, légy velem mindenkor, hogy magaddal vihess odafel a mennyekországába. Amen. Amen. Uram, hálát adok a te igényedet, a te tanításodért. Köszönöm, hogy úgy volt, hogy figyelmesztett, hogy úgy éljek és úgy járjak, hogy egykor el tudj vinni magat, ahonnan nem, nem. Uram, Jézus, köszönöm kedvem, hogy ezt feletek fel, és köszönöm, hogy eltérelje a tétjékelsz, hogy én is a tétjékelsz, Rád mutassam, hogy a képviselni. Köszönöm, hogy meghallgattam rád az életemek. magasztalak és most is mindenki. Amen. Amen. Amen. Megköszönöm, drága jó Istenem, hogy megsegítettél, hogy elmúltam jönni or házadba. Mostan is hallzatok hogy mindenkor lépve, hogy majd el kell menni a föld, hogy ott a mennyekben, és ott legyünk Te veled, mindenkor téged, és magas azt drága, megváltam végülis Krisztus egy ilyen napon, amelynek ünnepet is szentelünk, megemlékezünk, különösebben hogy a menybe melletteledről, most a mennyben vagy, és Imádkozol, közben az életem, életünk, hogy mi tisztásbűn nélküliak legyünk. Megszentelődés munkát, megújító munkázat végzed életünkben a ti életében, hogy mi legyünk a veled való találkozásra. Hát meg, me, megemlékezésüket a mai napon is, öltös, hastos, áldásos és hűzös legyes neve dicsőítésétől, megasztalását szolgálja. Amen! Amen! Szívemben is hála van, mennyi Hálás vagyok azért, hogy kegyelmetből, ismét adtál alkalmat, amikor megemlékezhetünk az Úr Jézus Krisztus aki a földi munkát bevégezte, a megváltás munkáját tökéletesen elvégezte és elment a dicsőségben. Segíts, Úr Jézusom, hogy ezért Ma és minden nap magasztaljak, kicsődj se van, és minden nap készüljek arra, hogy utána, hozz, és azt a helyet, amit a készítően számomra elfogaltom, legyen érte áldva a te szent neved. Amen. Amen. Amen. Magasztalom, Úr Jézus, hogy te felmentél a mentben, hogy helyet készíts nékem és mindazoknak, akik félnek téged és szeretnek téged, segíts vagy valóban. Hálával jöjjünk mindig elégben, és amikor eljön az a nap, a folytósó nap, amikor elszólítasz, valóban tudjunk találkozni veled ott a mentben. Légy erre segítségünk mindjárt, és kérjünk, légy velünk, vagy ismint örösségek. Amen. Amen. Amen. <tos> Én állat adok neked, Jézus Krisztus, aki megígérted, hogy te nem csak eljött, hanem vissza is jött, amikor elváltoztatod a nyomorúságos testünket, és egy dicsőséges testet fogunk kapni, amelyel el fogunk menni, te hozzád a mennyekbe. Segíts a hitáltal elfogadni, és úgy eljünk, hogy valóban ott tessünk majd bele. Amen. Amen. Állatok az Úr Jézus Krisztusért, aki azért jött el a földre, hogy elvégezte a váltság munkáját, és elvégezte az én életemben is azt, hogy azt akarja, hogy ahol ő van, én is ott legyek. Magasztalak azért, hogy Te túl vagy a tengeren. Jó Istenem, és láthatok a lelki szemeimmel. Úr Jézusom arra kérlek, hogy mint addig, ameddig kurjatok át, meg életemet és meg, hogy mindenkor vele tudjam tölteni időmet. Amen. Amen. Én is Amen. téged, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Köszönöm mindent elvégeztél azért, hogy az életem az azért szívem ne ne férjen. Szarja, csak ki melletted, mind halálik. Azt ígérted, elmentél. Bizonságot lehetek, hogy vagyok. volt, én nézel engemet. Nézz, hogy a helyzetemet, nézz, hogy a körülményeimet, figyeld óraja, agyi gyertelenül, hogyha kitartani mind a végsőkig, hogy eljárjunk az Ámen. Ámen. Amen. hogy eljöttél az hogy a Pistő, hogy eljöttél napért. Köszönöm hogy a mi és az én számunkra is Légy bálem, az életemnek <hül> Köszönöm minden áldás örökt, Erről elolom az életemet hogy csülséges legyek mindenkor. Amin. Hitangé 546-os számének itt, Hitangé 546. Nagy király, fenséges úrkirály, Isten fia, Tied minden magasztalás. Magasztaljuk a mennybe ment Jézust. Hogy valakiről jót mondjunk, valakit megdicsérjünk, azt kell ismerjük, és tudnunk kell arról, hogy valamit celeket ad az életünkben, valamilyen jóval volt hozzánk. Mert ha nem tudunk valakiről, nem tudunk beszélni, nem tudjuk megdicsérni sem, ha nem tett semmit jót, és nem is ismerjük őt. Hallottuk testvérünktől, hogy a tanítványok, megismerték az Úr Jézust, még a feltámadás után is 40 nap vélek járt, és sem voltak annak, hogy felment a mennybe, és még két ruhás megbizonyította, hogy ez, aki felment a mennybe, amiképpen láttátok felmenni, azonképpen fog visszajönni. Ugyanakkor látta István is, mert arról tett bizonyságot, hogy látta megnyílt eget, az Isten fiát, az Jobb, az Istennek jobbján állani. Milyen csodálatos, hogy Isten az ő szolgáját, vagyis az Úr Jézus Krisztus felállva várta, hogy menjen oda ő hozzá. Úgy elémbe tűnt a tékozló fia, hogy milyen öröme volt az édesapjának, nem győzte kivárni, már haza érkezzen, már elébe futott, úgy várta haza. Kedves mi vár, így vár minket, ami mennyi atyánk, ha hazafordulunk, hazafelé tartunk. Ő felé tartunk. Meguntuk ezt a föld életnek a romlott életét, romlottságát, mullandóságát, és valóban vágyunk, hogy oda menjünk őhozá. Magasztaljuk a mentben menti Jézust. Van miért magasztalni, nekem van. bont engem a sáros fertőből megtisztított, megbocsátott, kegyelmet adott. Van miért magasztaljam. De kell tudjak arról is, hogy ő ott van, és vár engem is. De hogy, hogy ebbe bínos legyek, úgy kell élnem a mindennapi életet, hogy ne szégyenére, hanem örömére, és azokat cselekedjem, ami az ő dicsőségére való már itt a föld életben. Az egyik énekíró úgy jegyezte meg, hogy, és látom mennyben, én látom Jézust, üdvömet, én látom Jézust, üdvömet a mennyben, üdvös részemet. A másik pedig, a másik énekesben pedig úgy van, drága részemet. Már a föld életben kell lássuk. József meglátta, vagyis István meglátta, de akik vele voltak, azok nem látták. József terve volt Szentlélekkel, azért láthatta meg, mert a Szentlélek összekötötte a mennyet, és ezért láthatta az Úr Jézust. Én nem tudom, hogy mennyi voltak ott, akik körülötte voltak, de azok egyikük sem látták meg az Úr Jézust. És csak úgy láthatjuk meg, már a föld életben van igazi megtérésünk, szent lélekkel terve vagyunk, és akkor ő, itt már látjuk őt, hogy az énekére mondja, hogy én látom Jézust, és üdvömet, a mennybe üdvös részemet. Ezt kell gyakoroljuk a mindennapi életben, ahogy énekeljük, tisztítom a fehér ruhámat, kormorom a szívem lámpását, erre kell készülünk, hogy ott legyünk. Van egy ének, hogy ó, mi dicső, dicső lesz az az alkalom, dicső lesz az a nap, de igazán dicső lesz. El kell gondolkozunk magunkban, igazán dicső lesz. Úgy éljük a mindennapi életet, hogy majd dicső lesz, vagy rettenetes lesz az élő Istennek kezébe élni. De már itt is dicső kell legyen örülni a jelenlétében, örülni az ő igének, örülni az ige hirdetésnek, szívünkbe fogadni, és hozzáigazítni az életünket a mindennapi életben mert ha nem olyan az életünk, nem dicső nekünk az ő igéje, nem öröm az ő igéje, nem öröm az itten, itt időzésünk, nem öröm az ige hirdetés, hanem várjuk, hogy minél hamarabb befejeződjön, és nem öröm azt, hogy mi a gyakorlatba be is vigyük, mert nem elég azt mondja Jakab Apostol, ha csak hallgatói vagyunk az igének, megcsalvám, nem csalom meg püsök testvét, megcsalom magamat, megcsaljuk magunkat. A szívem vágy, kedves testreim hogy amikor lehet valóban úgy, úgy magasztunk a mind a úgy Jézust, mindakit megismertünk, személyes megváltunk lett, cselekedett az életünkben, megszabadított a bűntől, a világi kívánságuktól, a hitetlenségtől, mert Titusnál az van fejelzve, hogy megjelent az Isten idvezető kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket legelső, megtagadni a hitetlenséget. Itt kezdődik el. Ha hitetlenség nincsen a szívünkben, élő hittel éljük a mindennapi életünket, és élő hittel tekintünk a jövőbe, hogy amikor eljön az a nap, amikor oda kell érkezünk, akkor azt, kell, azt hallhatjuk, hogy jövöl én szolgám, jövetek én áldott, én bírjátok az országot, ne pedig azt kell, hogy távozzak, sohasa ismertelek titeket. Ó, mi rettenetes lesz az testvérem. Lukás 13-ban valaki fertette a kérdést az Úr Jézusnak, avagy sokan vannak, a kikültözőnek, vagy kevesen? Nem, azt mondja, sokan vannak, a választottak, hivatal, kevesen a választottak. Kevesen, kedves testvérem, tartozunk a kevés közé, azt kívánom. És olyan legyen az életünk, legyen élő kapcsolatunk Jézus Krisztussal, és legyünk telve Szentlélekkel, és már össze legyen kötve a mi életünk, az Úr Jézus Krisztussal a mennyel, és így élhessük a mindennapi életünket, és engedjünk a Szentlélek munkának, elkészítsen minket arra a napra, hogy valóban mindjárt ott lehessünk. Mert mit nékünk, ha itt egész életünket itt töltsük el, és majd azt kell halljuk, hogy... Soha sem ismertelek titeket. Ez pedig azáltal lesz, ha valamikor volt élő, találkozásunk az Úr Jézus Krisztussal, és ha nap életet vele éljük, köle, tőle kérjük a tanácsot, kö, tőle függünk, ő irányítja az életünket, ahogy mondja Róma 8, akiket az Isten lelke vezére, azok Istennek fia. Nem akikről arról van, azt mondják, hogy baptista vagy református, vagy különböző népsz, nem arról van szó. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fia. Akiben nincs az Isten lelke, az nem az ő. Kívánom, imádkozunk Isten lelke, engedj, Isten lelkének, engedjünk, hogy munkája az életünket, és készítsen a vele való találkozásra. Tehát magasztaljuk a mentbe ment Jézust. Megkezdjük a hátsó soron a dő úgy jöjjenek előre az imádkozásra. Hagytsuk meg térdeinket. Egyébként, hiszen egyes emberok megmondás, hogy csak egy csövek híve, hogy miért a hogy A a Az én szívem is, Jó Jézusom, hogy felmentél, hogy helyet fejét készít, készítsél, mindazok számára, hogy téged követnek. A megszentelődés után járni mindig is, hogy melletehessek az örök dicsőségbe. Amen. Köszönjük. Köszönjük. és is a téged. drága Úr Jézus, értemet áldozat dél, amit vállaltál helyettem és éltem a gondotán. Köszönöm, hogy megváltatod az életemet, és gyermeket lehet. Hálát az élő reménységét. Köszönöm, hogy te azt ígélted, hogy elmész és helyet készített a tigeid számára. Szeretnék, Uram, úgy élni és úgy járni minden mindennapi életben, hogy azt a helyet, amit készítettél számomra, elnyerhessem a Te drága kegyelmetből. Amen. Amen. Amen. Áldalak és dicsőtlek Tége, drága Uram! Szeretetedért köszönöm, hogy elvégezted ezen a Földön a munkát. Elmentél, hogy helyet készítsék. Te Uram, látod, hogy minden napi vágyam az, hogy azt a helyet elnyerjem, de adj erőt, hogy úgy tudjak járni a Földi életben. Uram, hogy kedves legyen előtted, tudjak Téged dicsőíteni és magasztalni, nem csak ezen a helyen, hanem ahol járok, ahol élek, Uram, hagy nékem erőt, hogy ki tudjak tartani mellette, hogy bármikor jó széptem Uram, magaddal és a dicsőségben. Amen. Amen. Amen így az említ, lehetem ez a szép ország. Amen. Amen. Szívemben is áll a drágúr Jézus azért, hogy elvégezted a megváltás munkáját, és köszönöm, hogy érettem, helyettem is vállaltad a szenvedést, a halál, hogy nekem életem legyen. Köszönöm bűnei bocsánatát, és köszönöm azt a reménységet, hitet, hogy hozzád, Harkozhatok, és majd ekkor te országodnak részesen lehetek. Segíts hozzád méltó életet élni. Segíts minden nap, nélkül életet élni. Azt a szenterségedben élve, piszta szent életet élni. Hogy azonha, amikor eljössz értem ne tolva, hogyba doláljon, hanem készen lehessek, és vele lehessek a dicsőtéket. Amen. Amen. Ja, hogy hátjám hálatod hogy nekem is készítettem egy országot szállni. Szóval adjon, hogy azt az országot tudjon hogy itt a szívül eljelni. Na, Dicsételek Uram azért az országért, ahova elmentél helyet készíteni a kieimnek, a téged szeretőknek. Szíven látja Uram, hogy amiket a ezen a földön, segíts küzdeni, harcolni, megtagadni önmagamat azért az országért Uram, hogy ott helyem lehessen Te veled, Régy ebben segítségünk. Amen. Úr Jézus, hálatad a követleteket. Itt a követleteket. A követleteket. Életem tettél. Köszönöm, hogy megszabadítottál a bűn. Hátra előtt. Köszönöm, hogy Jézusom, hogy felmentél a mennyben. Helyet készítsél mindazoknak, akik aki téged szeretnek és téged félnek. Uram, szívem várjon az, hogy légy segítségünk, de hogy a mindennapi életben én tudjak élni, hogy Méltó legyek ennek a helynek az elfoglalására. Amen. Amen. is és magattal a nevet a jó Atyám. Hogy így, hogy Te elmegszölöm, nekem helyet kicsit is, hogy Te vagy ott, én is ott vagyok. Uram, azok én váljam, hogy úgy tudja eljárni leállni napunként, rához is hozzá helyett, mert elkészített az elszámomra és el tudja, miért. Amen. Amen. Magasztalat téged rá, hogy Jézus, hogy te mindent elvégeztél annak érdekében, hogy ahol te vagy, azok, akik téged szeretnek, azok is ott legyenek. Magasztallak érte téged, drága Úr Jézus. Arra kérlek téged, hogy adj nekem erőt a mindennapi életben, hogy úgy tudjak élni, hogy úgy tudjak járni, Istenem, hogy amikor eljössz, magaddal vihess, hogy dicsőüthesselek és magasztalhassanak ott is te igedet. Amen. Amen. Köszöntem neked, hogy elvégeztem a meglaptást, a munkáját, dicsőségesen a felvetően mennyire, és most ott a Atya esetben életünk. Köszöntem neked azt, hogy reált tekintetek, reált figyeljetek, kérlek, segíts, hogy minden nap lászolat, tehát katalmatot, és segítsük, és segítsük, hogy jövök a magasztalat,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 Szint a tiélet szólat, és árvó ügységben legyen drága neve, köszönöm. because Szeretetedét áldalak én és drága megváltom, amit érettem, cselekedtél itt ezen a nyomorú, bűnös földön. a szenvedést, a megvetést. Köszönöm, hogy győztesen ja, jöttél ki ebből a nagy És köszönöm, hogy most az atyánál vagy az örök dicsőségben, is. Köszönöm, hogy azt is ígérted, hogyha amikor te fele mertetsz erről a földről, akkor mindeneket magad után mondzol. Köszönöm, hogy ezt érezhetem Istenem, hogy életemet is Te utánul. Úgy vágyok, Uram, én is új élni és új járni, hogy ahol Te hogy én is ott lehessek. Kérlek Ámen! hogy a hogy az Drága Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk Tégedet azért, hogy Te nagyon szeretsz bennünket, és köszönjük azt, hogy elvégezted a váltság munkát érettünk bűnös emberekért. Úr Jézus, legyen azért és áldott a drága Szent Nevet, hogy felmentél a dicsőségében, hogy készítetted a helyet, és készülted a helyet nékünk gyermekeinek, megváltott gyermekeinek, amiket megváltottál a drága Szent véred által. Magasztalunk és áldunk Tégedet ezért, Úr Jézus. Köszönjük, hogy erről megemlékezhetünk. úgy szeretném hogy mi életünk minden van erről megemlékezni, és ezért hálát adni és magasztalni téged ezért. Kérünk, hogy ám meg a további perceket is, amit fogunk tölteni a te és ám meg az ígeszórót, az ígéti is számunkra, hogy minden történjen tened, magasztalására és dicsőjtésére. Amen. Amen. Hitangely 97-es számoménekét fogjuk énekelni. Hitangely 97. Áldjuk Jézust hálás szívvel megváltotta életünk. Állátadunk néked, Urunk, hogy a mennyeiek felé fordított tekintetünket. Köszönjük, hogy e földi lét után örök dicsőséget készítettél nekünk, és oda minket, helyet készítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, hogy az odafelvalókkal törődhetünk most is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg, az igéket számunkra, együttlétünket az ige mellett, töltsön be minket ennek áldása és ereje, hasson át ennek üzenete. Amen. Istennek szent Igéét olvassuk Márk evangélium a 16. részéből, a 14. verstől 20-ig terjedő verseket. Márk evangélium a 16. részéből. A 14. verstől olvassuk az igét a rész végéig. Isten ígéje így van megírva. Azután, mikor asztalnál ültek, megjelent magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és, szem és kemény szívűségüket, hogy azoknak, akik őt feltámadva látták, nem hittek. És mondanékig, Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem ártnékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott nékik, felvitetett a mennybe, és ült az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikáltak mindenütt, és az Úr együtt munkálkodott velük, és megerősítvén az igét jelek által, amelyek követték. Amen. Az Úr áldja meg az ő igét számunkra. Térdet hajtva imádkozunk ezért, egy testvért kérek, hogy hangosan kérjen áldást az ígére, vele együtt mi is imádkozunk. megváltson. Állom, és vicsőség neked, Így Jézus Krisztus, hogy vállaltad a élet útját, és végigjártad, és mindenben cselekedted az Atya akaratát, és úgy itt, bementél a mennybe, és most ott vagy az Atya jobbján, és készíted a helyet a megváltottak számára. Áldunk azért, hogy hozzád tartozhatunk, és megismerhetünk téged, hogy kijelentetted magadat nekünk, Igénydel sokszor betöltötted már ti minket, szavaid minket, most is arra várunk, Urunk, hogy árd meg minket. A te jelenléted, örvendeztesse meg szívünket, és add kenyelmet, hogy megértsük a te csodálatos szeretetedet, amit végeztél életünk, amit tettél áldozatod által életünk, hogy mi is veled lehessünk. Köszönjük, hogy szíved vágya az Úr Jézus Krisztus, hogy akiket megváltottál, addig ott legyek, ahol Te vagy. Nekünk is ez a szívünk vágya, Urunk, és azért könyörgünk hozzád, hogy áld meg most is ígédet, segíts meg, hogy megértsük azt, szereteted lenyűgözze életünket, a Te kijelentéseit, a Te beszéded, Uram, örvendeztessen bennünket és készítsen el a Te dicső országot számára. Köszönjük, hogy Te segítesz minket ebben. Benned van minden reménységünk, és hinni szeretnénk benned. Adj kegyelmet, hogy hithet jutva kicsőjthessük áldott nevedet. Amen. Az 583-as száma éneket énekelük, mi alatt adományunkkal szolgálunk az Úrnak. Ó, dicső mennyei Sion, boldogok nyughelye, gyógyító írt, onnan várok megsebzett szívemre. Az Úr Jézus mennybe ünnepén arra emlékezünk, hogy ez azt igazolja, hogy munkáját befejezte, és az őt megillető helyre ült, az Isten jobbjárá ült, ahogy mondja a 110. Zsoltár. „Mondta az Úr az én uramnak, ő az én jobbomon, még nem ellenségedet vetem lábaid alá zsámolul. Ez a kifejezés, amely jelenkezik itt. Aztán az imaura igényben is ott volt, hogy István vértanul látta az embernek fiát, az Istennek jobbján állni, vagy ülni. Nem azt jelenti, hogy na, van két karos szék, és akkor az egyikbe ül az Úr Jézus az atya jobbján, hanem azt jelenti, hogy társ uralkodó, teljes hatalommal uralkodik mindenek fölött. Mint ahogy ezelőtt egy évvel, ha jól emlékszem, jelenések könyvéből, az ötödik részből tanulmányoztuk azt, hogy az Úr Jézus uralkodik mindenek fölött. Mondta is a tanítványoknak, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Hát ez az ünnep ilyen jelentőségű, fontos ünnep. Az Úr Jézus Munkáját az atya elfogadta, a megváltás kész és befejeződött. Az evangélium hirdetése következik most már, amely teljes. Addig, amíg hiányos volt, még az is megtörtént, hogy az Úr Jézus megtiltotta, hogy ne hirdessenek valamilyen hiányos üzenetet róla, mert az csak tévtanításokhoz vezet, hanem mikor megtörtént, teljes üzenetet kaphattak a tanítványok, akkor már küldettek, parancsolva volt nekik, hogy ezt hirdessék. Az énekart kérem, hogy énekeljen még egy éneket az úrdicsőségére. Drága testvéreim, a felolvasott igében először a szemrehányást halljuk az Úr Jézus részéről a tanítványok felé, a hitetlenségüért és hitetlenségükért és keményszívűségükért megfette őket. Ezt követően átadja nekik a megbízatást, elmenvén szélesebb világra, hirdessétek az evangéliumot, és jelek fogják kísérni, alátámasztani, erősíteni mindazt, amit mondotok, és találjuk az utolsó mondatban azt, hogy együtt munkálkodott velük ezekkel a jelekkel és csodákkal, amelyeket itt felsorol részben az ige. Megerősítvén az igeit a jelek által, amelyek követték. Az Úr Jézus szemrehányása. Hitetlenségük és kemény szívűségük miatt. A húsvéti történetben találjuk, hogy Mária Magdolna odament a sírhoz, és látta, hogy elvétetett a kő a síról. Nem ment be, de ez megdöbbentette, látta, de rejtély maradt számára, hogy miért van elvéve a kő. És ha emlékezett volna Jézus szavaira, akkor azonnal tudta volna, hogy mi történt és miért történt. De úgy tűnik, hogy nem emlékezett. Sírt, jajveszékelt, gyászolt, keserget, benézett a sírba, de nem ment be. Egészen addig, amíg találkozott Jézussal, és akkor felszáradtak a könnyei, és akkor megváltozott minden. Aztán azt olvassuk róla, hogy elment Mária Magdaléna hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az urat. Meg az asszonyok találkoztak Jézussal, és hirdették a tanítványoknak, hogy Jézus feltámadt, és őt látták. Mikor az asszonyok jöttek, és ezt híreztelték, hát az első megdöbbenésben nyilván azt olvassuk, hogy üles beszédnek látszik előttük, amit az asszonyok hirdettek. Nem, nem hittek. Visszatérvén a sírtől, elmondták mindezeket a 11nek és mind a többieknek. Halának pedig Mária Magdaléna és Johanna és a Jakabanya Mária és egyéb asszonyok is velük ezeket mondták az apostoloknak. De az ő szavuk csak üres beszédnek látszott azok előtt, és nem hittek nékik. Olvassuk Lukács 24-ben. Péter és János elszaladt a sírhoz. János hamarabb odaért, de ő nem ment be. Jánosról kezdettől fogva azt olvassuk, hogy ő hit. Péter megérkezett, bement a sírba. Nem csak a kívül való elhengerített követ akarta látni, bement, megvizsgálta, átkutatta. A kezkenő össze van itt göngyölítve. Itt feküdt, és vizsgáljuk meg, kutassuk át. Ezek itt vannak, de Jézus teste nincs itt. Hát akkor mi történt? Elment magában csodálkozván e dolgot. Mint hogy korábban Mária is mondja, hogy elvitték az én uramat, és nem tudom, hová tették őt. Hát, az a kézen fogható emberi magyarázat az, hogy ellopták. Feltörték a sírt, ellopták. Pedig Jézus előre megmondta, hogy mi fog történni. Emiatt a hitetlenség és kemény szívűség miatt az Úr Jézus megdorgálja őket. Gondolom, hogy valahogy az történt, vagy úgy történhetett ez a dorgálás, mint az Emmausi tanítványoknál. Mikor azok is szárazon és üresen beszámolnak arról, hogy mi történt akkor reggel, hogy a sír üres, és asszonyok megdöbbentettek, ma van harmadnapja, stb., Ó, balgatag és resszívőek, mindazok elhívésére, amit a profiták mondtak. Hát nem ez van megírva, hát nem így kellett szenvedni a Krisztusnak. És elkezdte Mózes-től és a profitáktól és a zsoltárokból, hirdette nekik, amik róla megírattak. Megtörténik ez velünk is, testvéreim, hogy halljuk az evangéliumot, az igét, de... Nem a hit párosul vele, hanem a csodálkozás, vagy a kételkedés, vagy a kemény szívűség. Minket is jellemez néha, és a kemény szívűségünk sok mindent másképp lát, másképp tekint, másképp értelmez, mint ahogy azt kellene értelmezni. És ha itt lenne az Úr Jézus, akkor minket is megdorgálna a kemény szívűségünk miatt és a hitetlenségünk miatt. Azután azt olvassuk, hogy miután ezt tette, ez volt az első, azután átadta nekik a megbízatást. Elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki nem hiszen, mindegy, hogy megkeresztelkedik, vagy nem. Aki nem hiszen, az elkárhozik mondja az Úr Jézus. Már persze Lukácsnál, meg, meg a Cselekedetek könyve első részében is olvasunk arról, hogy az Úr Jézus azt mondta nekik, hogy először várják be az atyának ígéretét, maradjanak Jeruzsálemben. Vesztek erőt, minek utána a Szent eljön rejátok, és azután lesztek nékem tanúim. Először otthon, a Jeruzsálemben, Judeában, Samáriában, és azután a Föld végső határáig. És miközben hirdették az evangéliumot, szemlélői voltak annak, hogy mit végzett Jézus az evangélium hirdetése által azok szívében, akik ezt hallották. Mert az evangélium Istennek hatalma mindazok üdvösségére, akik hisznek. Hát a Jézushoz való viszonyulásunktól függ az életünk és az örök életünk. Egész sorsunk. Ki hogyan viszonyul Jézushoz? Ez élet-halál kérdése. Van, aki Jézus nélkül él, Jézus nélkül hal meg. És Jézus nélkül kell töltse az öröké valóságot. Az a legrettenetesebb mert beletorkollik torkollik az élete a Jézus nélküliségbe. Az ilyen ember csak magára számíthat, és átéli a maga erőtlenségét, nyomorúságát, tehetetlenségét, tanácstalanságát, mert Jézus nélkül van, és végleg mi Jézus nélkül marad. Azok, akik Jézus nélkül élnek, Megtörténhet viszonylag jó körülmények között, már anyagilag, vagy egyébként. Nincsenek ilyen gondjaik. Mégis sok a békétlenség, az elégedetlenség, sok a boldogtalanság, a keserűség bennük. Míg mások, anyagilag lehet, hogy szűkös körülmények között vannak. Nehéz körülmények között, de elégedettek, de hálásak, de békések, kiegyensúlyozottak. Boldogok, még örülni is tudnak, mert Jézussal élnek. És Pálapostól ezt úgy írja a korintusi második levél hetedik részében, hogy tele vagyok vígasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel. Ez nem nagy képűség, ez a tény. Megállapítja a tényeket a helyzetet. Ezt jelenti Jézussal élni akár a börtönben is Krisztussal együtt lenni. Persze, mindjárt Krisztus nélkül indultunk el, de találkozhatunk vele. Ahogy Máriának, Mária Magdolnának megváltozott az élete a Jézussal való találkozással, Péternek hite született azonnal, ahogy Jézussal találkozott, és pünköskor hirdette az evangéliumot, ugyanaz történhet velünk is. Nem elég csak érdeklődni Jézus után. Hallani Jézus felől. Még azt sem, ha eljövünk ide az Úr házába, akár mennybe menetel napján. Ez üres maradhat, vagy hatástalan maradhat. Nem ennyit vár, vagy kíván számunkra Isten, Visszaemlékszem például ezelőtt, jó 30 éve, fiatalabb voltam, mint most. Akkor is többfele jártam a gyülekezetben, végignéztem így a gyülekezet tagjait. Hát volt az egyik gyülekezetben egy személy, akin megakadt a tekintetem. És egyre többet imádkoztam érte. De ha csak gondoltam volna rá, ha imádkoztam volna érte, ha néztem volna rá, az még nem sokat változtatott volna a helyzeten. Eljött a nap, amikor megkértem a kezét. Eljegyeztük egymást, házasságot kötöttünk, és boldogan élünk azóta is. Ez más, mintha csak érdeklődik valaki Jézus iránt, hallott felőle, kedveli, ránéz, vagy imádkozik hozzá, az még nem elég. Még beszélgetni sem elég. Élő kapcsolatra kell jutni Jézussal. Élő közösségre jutni vele. Szövetségre lépni vele. Hát ezt jelenti Jézussal együtt élni. És vannak, akik elkötelezik magukat a Jézus iránt, Jézus mellett, és azoknak ígéri, a közösséget és az üdvösséget. Na most itt az ígéret az evangélium hirdetése nyomán, az üdvösség. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözljük. Máté evangéliumában is olvassuk a keresztség parancsát. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket. És tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én hirdettem néktek. Az elmúlt napokban a lelkipásztori hálón volt egy beszélgetés a keresztséggel kapcsolatosan. Volt több, de a magyarországi testvérek vetettek fel egy kérdést, hogyha katolikusok, akiknek a hitvallásukban benne van, a katekizmusban benne van, hogy bemerítéssel kellene történjen mindig. Kezdetben így is történt, és hosszú ideig így is történt, miközben még gyermekeket is kereszteltek Ágostontól errefele. De a kérdés az, hogyha valakit Katolikusként megkereszteltek bemerítéssel, annak a keresztsége érvényese? Ez volt a kérdés. Érvényese annak a keresztsége, aki bemerítéssel keresztelkedett meg, de a katolikus egyházban. Aztán kialakult egy beszélgetés, hogy... Mi a feltétele a keresztségnek? Mi a jelentése? Mert nyilván, hogy a formája azt az érthető. Benne van a szóban, bemerítést jelent. Nem leöntést, nem meghintést, nem mosdatást, nem valamilyen egyéb szertartást, vízbemerítést jelent. Jó, a formája világos. <kül> És ha nem ilyen formában történt, a keresztség akkor nem érvényes. Mondjuk mi? Akkor meg kell ismételni bemerítéssel, úgy, ahogy a Biblia ezt parancsolja. De mi van a feltéte feltételeivel? A feltételeivel kapcsolatosan két dolgot kell említeni. Az egyik, hogy kiket lehet megkeresztelni, és a másik, hogy ez mit jelent a teológiája, a jelentése. Mert hol az egyik, hol a másik különbözik, hogy kiket hiába gyakorolják a vízbemerítést a csecsemők számára, akik sem megtérni nem tudnak, sem hinni nem tudnak még, sem vallást tenni a hitükről és a megtérésükről. Mert feltétele a keresztségnek az, hogy az illető jelölt tudjon vallást tenni a hitéről és a megtéréséről hogy ezt ő döntötte el, és ő vállalja az Úr Jézus követését ebben is. Ez a feltétele. Mi nem megkeresztelünk, hanem megkeresztelkedünk. Nem keresztelés történik, hanem keresztség. Amikor valaki saját maga döntötte el, és vallást tesz a megtéréséről is, így élik nekünk minden igazságot betöltenünk Jézus parancsára, Követi őt, feltétele ez a keresztségnek. Ha ez a feltétel, ez a személyes vallástétel nincs meg, akkor hiányzik egy nagyon fontos tényező, és megtörténhet, hogy érvénytelen. Még akkor is, ha beverítéssel történt. Miért? Azért, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy a keresztség egy mágikus szertartás és a víznek tulajdonítanak valami szentséget, valami erőt, hogy a víz fogja őt majd újjá szülni. Lemossa a bűneit, eltörli a bűneit, és vagy, ahogy gyakorlatban jött, vagy elméletben hirdetik ezt, az eredendő bűnt eltörli. Ezért kell mondják a gyermekeket megkeresztelni, hogy eltörölje a bűnét, amit Ádámtól örökölt. Hát ez téves tanítás. Ilyet a Biblia nem tanít. A Biblia nem így tanítja. Azt mondja, nem a test szennyének lemosása. Az, az újjászületésnek a fürdője és a szentileg megújítása által. Vagyis, ha Krisztussal együtt már meghaltam, eltemettettem és vele együtt feltámadtam, akkor van egy igazság, amit ki lehet ábrázolni, amit meg lehet mutatni, amit, amit ki lehet fejezni a bemerítésben. Másképp, ha nem születtünk újjá, nem haltunk meg Krisztussal, nem támadtunk meg fel vele, akkor ez a szertartás tartalmatlan és üres marad, nem igazi. Tehát a feltétele között ott van, hogy hitvalló kell legyen, csak a hitvallókat kereszteljük meg, és a jelentések között meg ott van, hogy ez az újjászületésünknek a jelképe. Nem ezáltal születünk újjá, hanem kifejezzük, hogy bár újjá születtünk. Nem ez mossa le a bűneinket, hogy kifejezzük, hogy megtisztultunk. Újászülettünk, új életben járunk. Jézus Krisztussal, aki hiszen, és mert hiszen, megkeresztelkedik. Ezért történik az, hogy a Bibliában sehol nincs parancsolva a keresztség a hit előtt, a megtérés előtt. Tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket. Aki hiszen, és megkeresztelkedik, üdvözül. Vagy pünkös napján, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyája. Még keresztelő Jánosnál is azt olvassuk, hogy kicsoda intett meg titeket, viperák fajzati, hogy az elkövetkező ítélet elő meneküljetek. Teremjetek először megtéréshez illő gyümölcsöket, és azután jöhettek megkeresztelkedni. Addig nem. Éppen ezért hirdetjük, hogy a biblia tanítása keresztségre nézve az, hogy vízbemerítéssel azok keresztelkedhetnek meg, akik bűneik bocsánatát vallják, Jézus Krisztus halála és feltámadása által újjá születtek, Krisztussal együtt eltemettettek, és egy új életre támadtak fel, és új életben járnak. Ezt akkor ki lehet fejezni a keresztségben. Ha nem így történik, akkor érvénytelenné válhat. Vagy azért, mert nem vízbemerítéssel történt, vagy azért, mert nem volt hitvallás, vagy azért, mert nem előzte meg a megtérés, amelyről bizonságot lehetett volna tenni, vagy azért, mert más tanítás, téves tanítás állott mögötte, nem a Krisztusba való belemelülést jelentette és egy új életbe való feltámadást, hanem valamilyen egyházhoz való tartozást, valamilyen elképzelés szerint való szertartásnak eleget tenni, hogy ennek ilyen vagy olyan misztikus, mágikus eleje van. Ez hamis. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, mondja az Úr Jézus. Tehát a biblia világos tanítása szerint ez az újászületésnek a kiábrázolása, a megpecsételése, a megerősítése, mert a bemerítésben vallást teszünk arról, hogy hittünk, döntöttünk Jézus mellett, meghaltunk a réginek, feltámadtunk egy újra, egy új életre, mind arról, amit a Szentilek már elvégzett bennünk. Ezt kell hirdetni, erre kell az embereket bíztatni, és ebből következik az, hogy olvasuk hogy ezt Isten az ő csodáival, jeleivel kíséri. Most az első században szó szerint az történt, amiről itt olvasunk. Akkor, amikor még az evangéliumok nem voltak leírva, pár levelei még nem voltak megírva, hát pünkös napján kellett hirdetni az evangéliumot. Olyan embereknek, akik azelőtt néhány héttel megfeszítették Jézust, keresztre adták Jézust, most pedig hirdetni kell nekik, hogy ez az esemény az, amit jó el, megjövendőlt. Ti pedig a gonosz kezetekkel megragadtátok a Messiást, és megöltétek. És Péter előállt és hirdette. Csodálatos módon azt tapasztalta, hogy az ő szavainak hatása van, ereje van. Eddig így prédikálni nem hallották, csak Jézust. Jézusról van megírva az, hogy úgy beszélt, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudók. Most pedig a tanítványok is tudnak úgy prédikálni, mint akiknek hatalmuk van. De nem azért, mert nekik van. Az igének van, ami rájuk bizatott. És azt olvasjuk, Jézusnak van, és Jézus együtt munkálkodott velük, miközben hirdették az evangéliumot. Az Úr Jézus azt mondja Máté 18ban, ahol ugyancsak, Máté 28-ban, ahol ugyancsak említve van a misszió parancs, hogy nekiadatot minden hatalom menjen és földön. Amenjen, ahol az angyali seregek sokasága engedelmeskedik neki, és a földön. Itt is az övé minden hatalom. És ez a Jézus most mellé áll Péternek, mellé áll Jánosnak, mellé áll a többieknek. Amikor bizonságot tesznek, és együtt munkálkodik velük. Hát ez különös, mert Jézus már visszament a mennybe. Ők, ők látták, felhő fogta el szemük elől, aztán a felhő eltűnt, de Jézus már nem volt sehol. És nem is látták többé, nem is fogja látni senki addig, míg Jézus vissza nem jön. A felhőkön hatalommal és dicsőséggel és a tanítványok ott maradtak megszeppenve, hogy mi lesz most, mi következik most, mihez fogjanak, kire hallgassanak, kire számíthatnak. És elkezdték tenni azt, amit Jézus parancsolt. Elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Erre bízta meg őket Jézus. Elkezdtek engedelmeskedni ennek a parancsnak. Voltak írástudatlanok, voltak képzettebbek, idősek, fiatalabbak, és ki a maga módján engedelmeskedett Jézusnak. És ennek nagy ereje volt, hagy hatalma volt. Akik hallották, elhitték, rádöbbentek bűneikre, megvallották azokat, bocsánatot kaptak, megváltozott az életük. Ezek a megváltozott életűek elkezdték ők is hirdetni, általuk újabbak és újabbak tértek meg, és változott meg az életük, és terjedt az evangélium. Pünkös napján három ezren, nem sokára lett a férfiak száma ötezer, aztán kizendült az Ige Samáriába, lett nagy öröm abban a városban, onnan ment tovább, Antiókiában nagy sokaság csatlakozott az úrhoz, és onnan kiküldték Pált és Barnabást, és plantálta a gyülekezeteket kis először Ciprus szigetén, Páfosz, Salamis, és onnan. Eh, Kis-Ázsiában, Ikónium, Derbe, Listra, Antiókia, onnan tovább ment Efézusba, Troásba, átment Macedóniába, Efézusból. Amint említettem, az északi részen Macedóniában Tessalonika és Bérea és a Filippi voltak azok a gyülekezetek, amelyek először megszülettek, és Görögország területén. Tessalonika, Athén, Korintus, Akhájában utána pedig levelet írt Rómába, utána azt tervezte, hogy Hispániába akar menni, Spanyolországba, és így tovább elterjedt az egész világon, egész hozzánk. Hosszú ideig itt az ismert volt római birodalom területén terjedt el, de némelyek elvitték azután keletebbre is. Aztán egy William Carey nevezetű baptista fiatalember elhatározta, hogy világmissziót kezd. Elutazott Indiába, és néhány iskolát plantált, több tucatnyi lelkipásztort avatott fel azokba a gyülekezetekbe, amelyek ott megszülettek Indiában, és attól kezdve világméretű lett a misszió. Az egész világra kiterjedt. A Föld végső határáig. Ahogy olvasuk az ígébe, az Úr kegyelméből már több mint 25 éve, hogy a rádió hullám hosszain, eh, szólhatom én is az ígét, és eh, különböző rádió adásokban, középhullámon, ultrarövid hullámon, vagy az interneten keresztül hallható az ige most már az egész világon, úgy, ahogy az Úr Jézus mondta. Ők prédikáltak, és a dicsőséges Jézus cselekedett. Mert az Ige egy élő üzenet, amelyet a Szentlélek alkalmaz. Mi emberek, akik hirdetjük, legyen az akár Péter, vagy János, vagy Pál, gyenge esendő, kicsi emberek vagyunk. De Jézus hatalmas. A Szentlélek hatalmas és ő az, aki együtt munkálkodott velük jelekkel és csodákkal. Amikor még nem volt szentírás, szükséges volt főkép azokra a jelekre és csodákra, hogy megértsék, hogy ez Isten való üzenet. De ma is történik hasonló csoda, hiszen az ige hirdető néha gyarló szavakkal, korlátolt ismeretekkel áll elő, amit tudunk, elmondjuk. És csak csodálkozva tapasztaljuk, hogy ennek hatalma van. Hiszen a gyülekezetben nem tudhatjuk, hogy kinek milyen szükségre van, milyen, milyen harcokat kell harcolnia, milyen gondokkal kell megküzdenie. A Szent Télek tudja. És a Szent Télek alkalmazza az ígét mindenkinek a szüksége szerint. Sokszor olyan szavakkal, mintha csak ugyan reászapták volna, hogy az ember azt kérdezi, de hát honnan ismer engem, honnan gondolja, miért mondja ezt nekem. Azért, mert a Szent Télek tudja, hogy azt kell neked mondani. Jézus együtt munkálkodott velük, és ez ma is érvényes. Együtt munkálkodik velünk, akik az igét hirdetjük. Imádkozzunk most azért, hogy ne legyünk szívűek és hitetlenek. Ne dorgálnia kellene, kelljen bennünket Jézus, hanem bátorítania. Adjunk hálát, hogy rejánk bízta a békéltetés igét, és köszönjük meg az Úrnak, hogy velünk is együtt munkálkodik, amikor az ő munkáját végezzük. Amen. Imádkozzunk most az Úr elé járulva kérve Isten kegyelmét erre a feladatra. Akik szeretnének hangosan is imádkozni lehetőség van arra. A dolgot ez a titk, a fogoslágból dicenségben jelen út, tuditlágyét, tuditlágyét és a Saulotális megbíztad őket rendetetésükre. Segíts, hogy én is valamennyien vágyunk erre veled együtt, Te munkálkodhassál bennünk, adjál engedelmességet, Neked, hogy megtisztító, megújító, megszentelő munkádat, végezhessed az életünkben, életemben is, mindaddig még visszajössz dicsőségedből. Amen. Amen. Amen. Amen. Hálás szívő magad talak téged én és Uram, adért, hogy már az ima szólottál a szívembe, és betöltötted azzal, hogy láthattam istván aki hozzánk hasonló ember volt, és adtát, adta a lehetőséget neki, hogy betekintés nyerzett a mennybe, Meglátotta az Úr Jézust a szenvedések, a bajok, a fájdalmak között. Köszönöm, Uram, hogy ez is vonatkozik, hogy bármi történjen az életemben, ha feléd emelem a tekintetemet, a hegyekre emelem a tekintetemet, akkor bármi következik, bármi nyomorúság, bármi veszély jön az életemre. Meglátlak téged, és ez nyugalmat ad nekem. Köszönöm a mostani tanítást is, hogy akiket te megbíztál, azok mellé oda is állottál, és segítségük voltál. Köszönöm, hogy ezt sokszor megtabasztoltam. Szívemnek vágya az, hogy naponként legyek tét dicsőséget adni neked. Hűséggel szolgálni. Ha valamit tehetek, én néhány szóban a munkahelyemen, ott, ahol emberekkel találkozok, ha mondhatok valamit arról az örömüzenettől, amit életemben cselekedtél, hagyd nekem erőt, hogy kéz legyek erre. Köszönöm, hogy meghallgatod imádságmat, és áld meg ezt a gyülekezetet, hogy legyünk kézek a küldetésünkhöz hűségesek lenni. Ámen. Ámen. Áldás szent nevet segíts meg, hogy bármi csekért tudok tenni, vagy tudunk tenni a te nevedben, számítsunk mindig, és tudjuk azt, hogy ott vagy segítesz bennünket, és ez huzgóságot lelkesedést adjon a munkára. Amen. Yeah. Onnan a fény öröm drága honából, megváltunk, áldva néz le ránk, 573 a hithangjaiból. Magasztalunk téged, drága Urunk, hogy reánk bíztad a békéltetés igéjét. Köszönjük, hogy élő ige ez, élő evangélium üzenet, és köszönjük, hogy velünk együtt munkálkodsz, amikor a te munkádat végezzük. Hálát adunk néked az ige erejéért, amelyet mi is átéltünk, és amelyet újra és újra átélhetünk. Adorunk, hogy oda vágyjunk, ahol Jézus Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Köszönjük, hogy ma is a mennyeiekről hallhattunk, és a mennyeiekkel foglalkozhattunk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg mindannyunk szívét és szolgálatát az evangélium hirdetésében. Amen. Az úri a miénk.